Shardex позиціонує себе як нова трейдерська платформа для початківців. Для залучення нових користувачів запускають прибутковий AirDrop без складних умов. У нас буде можливість залетати 8 доларів у токені проєкту просто за реєстрацію. Для отримання бонусу переходимо за посилання під відео та реєструємось. Плюс додатково натискаємо на пункт Get Bonus Shard і на цьому все. Запуск обміну планують на 30 листопада 2022 року, та для цього потрібно буде підключити гаманець Метамаск. Якщо плануєте долучитись до цієї акції, використовуйте новостворений гаманець без залишку грошей, адже це світ криптовалюти та скам ніхто не відміняв, так як умови уж сильно солодкі. Але є можливість все ж таки забрати ці гроші. Як воно буде, побачимо з часом. А ще більше безкоштовний схем та проєктів для заробітку є в нашому товарному каналі. Чекаємо на тебе! Інвестуй з InvestingHack!